În anul 2018, pe 19 decembrie, Parlamentul Majoritar PSD, la inițiativa lui mitralieră Rădulescu, care ne-a amenințat cu moartea, fiindcă am îndrăznit să ieșim în stradă să strigăm împotriva hoției, s-a gândit să facă un cadou de moș Crăciun tuturor colegilor cu datorii la stat, prin păienjenișul de firme și firmulițe, al căror singur scop e să spele bani, le-a făcut o lege cu dedicație ca să nu mai intre la pușcărie când sunt prinși cu evaziunea fiscală. Da, dragii lupului, only în România. Atunci am râs de Rădulescu, ridicol personaj, cu implantul ăla de păr pe care l au luat de pe cur și l au pus pe cap să țină cald la ghinda aia pe care o numește Creier. Cu mitraliera de la Revoluție păstrată pentru zile negre, în care vor ieși oameni în stradă să-l ceară la închisoare, condamnat penal fiind pentru dare de mită. Am râs de excrementul ăsta uman, care amenința jurnaliștii care ver prin clanul sportivilor ca să nu mai scrie urât despre el. Dar uite că Rădulescu, deși nu mai e parlamentar, în cele din urmă a câștigat. Cum așa? Păi, legea lui a trecut. Da, doamnelor și domnilor, legea care zice că nu mai faci pușcărie pentru evaziune fiscală a trecut în uralele tuturor patronilor șmecheri din România. A fost contestată de USR, dar ați auzit ceva? A avut cineva interes să mediatizeze așa ceva? Au zis ei parcă ceva atunci, dar cine-i atent la ce zic ăia? Sunt partid de nișă, un 15% murit acolo în sondaje. Mai importante sunt scandalurile mondene sau uh, alte probleme importante. Iohannis, ai dormit bine. Oameni buni, suntem normal la cap? Păi, noi suntem în situația în care să relaxăm legile pentru cei care fură de la stat? Adică de la bugetul țării? Adică dând banii noștri pentru investiții în școli, spitale și drumuri. Chiar atât de bine ne merge încât îi motivăm pe căcații ăștia combinatozauri, analfaboși, să bage și mai multă evaziune fiscală, tocmai după ce ne mai redresam și noi, mulțumită băncilor care au încurajat plățile cu cardul, De ce nu redeschidem Complexul Europa atunci? De ce ne mai taxați, fraților? Hai să fie dracului fiecare pentru el, ca măcar să știm o treabă. Trecem înapoi la troc. Ah, tu intri la pușcărie dacă nu-ți plătești taxele ca persoană fizică, dar șeful tău, patronul analfabet de birt, poate face evaziune fiscală până la 100.000 de euro. Liniștit. Dacă cumva îl prinde cineva, pur și simplu poate da banii înapoi și după aia scapă. Deci fură, și mai ține banii un an la saltea pentru orice eventualitate. Sau și mai bine, banii pe anul trecut, în caz că e prins, îi dă evaziunea de pe anul ăsta. Păi nu? Nu așa arată o lege bine gândită, bine scrisă? Special pentru o țară săracă în mare nevoie de investiții publice? O lege trecută printr-un Parlament supradimensionat, plin de trântori mizerabili, de un președinte inert și de o curte constituțională politizată până în mod oaselor? Păi nu de aia merită acești conducători pensiile speciale? Hai să vedem cu ocazia asta. Dacă nu mai mergi la pușcărie pentru evaziune fiscală de 100.000 de euro, pentru ce, în continuare, poți primi pedepsa cu închisoarea în România. Dacă furi o găină, te duci mai mult ca sigur la pușcărie. Oh, da, e preferat judecătorilor. Cum dau ei cu ciocănelul ăla, îmbrăcați în robele alea din Star Wars. Dacă spargi un geam, pușcărie. Dacă spui unui polițist că e gras, prost sau incompetent, ultraj pușcărie și, probabil, pedeapsă maximă. Dacă expui penis, vagin, sau ce ai tu acolo, în public, expunere indecentă se numește, ultraj contra bunelor moravuri, treci direct la zdup. Dacă aprinzi și arunci cu petarde pe spațiul public, da, și eu urăsc petardele și cred că cei care le folosesc sunt niște infantili, dar ăia se pot duce la pușcărie. În timp ce unul care a furat banii cu care se putea renova o casă de copii Sau se putea utila o școală Cu care se mai puteau construi 10 km de autostradă o repara o cale ferată Cu care se puteau aduce încă 10 ventilatoare La terapie intensivă Sau se putea renova un spital plin de igrasie și de streptococi în pereți după 10 ani în care au fost spălați cu apă deghizată în dezinfectant. Hm. Da, unul din ăsta care a cauzat un real prejudiciu pe care îl vom simți cu siguranță undeva cândva dacă mai rămânem în România, ăsta va rămâne liber. Noi intrăm la pușcărie fiindcă am spargeam unei instituții în fața cărei am stat două zile ca să luăm un simplu act. E liber că a furat banii pe care un român de rând îi câștigă în 10 ani. Noi la pușcărie... De ce? că el l-a avut pe mitralieră în Parlament și noi avem fix ce-am votat. Faceți-vă treaba, dragi aleși ai poporului!